Un ministru este la rampi susține dezvăluirile lui Dragnea, toată această construcție paralelă există, ea se manifestă sub linie, nu se manifestă de puțini ani. Duce Partidului Social Democrat. PSD, Mihai Fifor, ministru al aperei, consider ce declarațiile făcute de liderul PSD, Liviu Dragnea, despre implicarea serviciilor secrete în activitatea politică a PSD confirmă ce toată această construcție paralelă există sub liniere se manifestă, scrie Ager For a afirmat că dezluirile lui Dragnea arată modul brutal de inițiune al instituțiilor statului paralel în viața unui partid politic sublinierea și în formarea unui guvern într-o car democratic. Implicarea a unui partid politic plicarea în modul în care se asublinierează o importantă instituție care este guvernul României, nu poate decât să ne duc la gândul ce, într adevăr toată această construcție paralelă există, ea se manifestă sublinierei, nu se manifestă de puțin, ea subliniere rolul acțiunilor acestor grupuri, pentru ce eu nu asublinierează. Acuza instituțiile în sine, pentru că instituțiile în sine sunt instituții de bun credință care în felul lor în fac datoria, dar există grupuri de oameni, grupuri de interese, care, iat, activează în sensul acesta sublinierei cred ce adevă alea ta se ar presupune. Sublinierea dintele Dragnea nu poate decât să ne îngrijoreze sublinierei se susținut totodată toată această teorie pe care noi o expunem de luni în sublinierea atât în Parlament, cât sublinierei, pe toate canalele media, a afirmat vicepreședintele PSD. Mihai Fifor a precizat ce, pe fondul acțiunilor statului paralel, există instituții ale statului care nu mai funcționează la parametri optimi. Presubliere din PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, marci seară ce fostul prestigiere din -al Gabriel Oprea, a purtat discuții cu postul director adjunct al Serviciului Român de Informații, Florian Coldea, despre modul de ocupare a funcțiilor de conducere în PSD. Dragnea a susținut ce i s-a transmis de la statul paralel, prin intermediul lui Docrea, ce zbănea trebuie să fie numărul 1 la partid sub liniere, el numărul 2. De asemenea, Dragnea a susținut ce fostul liderul al partidului, Victor Ponta. Ar fi stabilit lista membrilor guvernului său împreună cu fostul director al Serviciului Român de Informații, George Maior.